Po tu nakladně koupíte nejenom krásné parfémy, ale celý sortiment kosmetiky. Ale kosmetika to je vlastně takový dost široký pojem. Honzíku, mohl bys do toho vnést nějaký řád? Určitě. Kosmetika se dělí na parfumeristické zboží. O tom nám už běží pořád povídání o parfémech. Dále se dělí ještě na dekorativní kosmetiku, která obsahuje make-upy, líčení. Potom je to pěstící kosmetika. A do té pěstící kosmetiky spadá zase celá škála kosmetik. Ať už je to péče o pleť, péče o tělo, péče o intimní hygienu, či vlasová kosmetika. Výborně. Takže dnes si budeme povídat o té pěstící kosmetice. Vy uh, máte vlastně, uh, vy jste jako jedním z velkých prodejců kosmetiky Rior. A jak tady vidím, máte celou řadu tady čistících produktů. Začneme těmi čistícími produkty. Proč zrovna čistící produkty jsou tak důležité? Čistící produkty jsou důležité z toho důvodu, aby došlo nejenom k očištění té pleti, zbavení se nečistot, třeba po make-upu, či potom případně po večeru nebo... V noci, kdy se i ve spánku potíme, tak aby jsme tu pleť očistili. Je to také důležité, aby další produkty se lépe nanášely a ty aktivní látky byly vztřebávané tou pletí. Mm -hmm. Takže dalo by se říct, že čištění pleti je základní kámen péče o obličej. Zapište si to za uši, protože pokud si hezky nevyčistíte tu, tu tvářičku, tak je vám každá kyselina hyaluronová, každý retinoid, všechno tohle je vám úplně k ničemu. Tak nejenom tohle, ale ono také dochází ke stárnutí té pleti. I k urychlenému. Jakmile není správně vyčištěna, tak po nánosy make-upu dochází k tomu, že ten make-up se střebává víc, než by třeba měl. Mm -hmm. A já tomu to nebo říkám tomu takzvané zažehlování do pleti. Mm -hmm, takže, mm -hmm. takže vlastně, co je nejdůležitější, co by měla každá máma říct svoji dceři? Prosím tě, když přijdeš na cam domů, tak si ten ksich stejně umeješ, je ti to jasný? Tak, a teď se na to podíváme, jak si nejlépe vyčistit pleť. A čím chceš začít? Večerním očištěním pleti či denním uh, ranním očištěním pleti? Tak den začíná ránem, tak začneme ránem. Měli jsme takovou náročnější noc, večer jsme byli na večeři, potom jsme se málo odlíčili, potili jsme se a... Máme ještě na polštáři trošku obtisklý ten make-up, tak co použijeme? Tak já bych určitě použil jako první micigels minerály, mm -hmm. který, kterým tu pleť projasníme a následně bych použil tonikum na takovéto drobné dočištění, už jenom aby tu pleť připravil pro další produkty. Aby právě se tam mohly vztřebávat ty další produkty. Máme tady různé druhy těch odličovacích a čistících věcí. Já vím, že hodně populární je tahle dvoufázová odličovací emulze. To je takový docela bestseller Rioru, bych řekla. Můžeš vysvětlit, na jaký bázi tohle funguje? Je to na bázi mléka a oleje. On je výborn, ona je výborná ta emulze na očištění hlavně voděodolných produktů, čili voděodolný make-up, voděodolná řasenka. Já to používám jako maskér prakticky stabilně. Dřív nebyla ještě takhle velká v prodeji pro běžnou klientelu, bylo to jenom pro profesionály, tak musela běžným ženám stačit takhle malá lahvička. Ale... Je to tak dva, tři roky zpátky, co uvedli do prodeje už i tu větší verzi pro běžnou klientelu. Uhum. A kolik toho produktu se tak jako na to jedno odlíčení má použít? Kolik těch nacucených vlastně odličovacích tampónků se tak použije většinou? Tak záleží, co všechno odličuju. Když odličuju celou tvář, včetně očí, tak oči tam většinou na každé oko, uhum. jeden. Já ještě dělám to, že tamponky, tampónky, dám, přiložím je na oči, aby se mi to připravilo a potom použiju dva další, abych to aby celý to... dočistil a na pleť většinou z každé strany taky dva a zvlášť třeba nos. Mm -hmm. Protože já jsem si taky všimla, že hodně žen s těmito produkty šetří a to jsou zrovna produkty, se kterými se rozhodně šetřit nemá. Tak. Dále jako další krok, tedy jsme odlíčení. Použili jsme toto. Samozřejmě můžeme ještě použít pleťová mléka, uh -huh. které tady jsou. Jsou to mléka, která večer používáme. Někomu třeba nevyhovují ty emulze, nebo jim ne nevyhovuje micerální voda, uh -huh. tak používají právě pleťová mléka. A teď je hrozně modní používat micerální vody. Ty micely se používají hlavně večer. Mm -hmm. Je to z toho důvodu, že večer mají ty micely co odstraňovat, naruší ten make-up, naruší to, to líčení a krásně to stáhne. Byli jsme i učení, že řada žen používá micelární vodu ráno, mm. což je nesmysl, protože ráno nemá, nemáš k čemu tu micelární vodu použít, protože když jsi dobře odlíčená večer. Mm tak je absolutně zbytečná. Takže v podstatě, když ji používají ženy ráno, več ráno i večer, tak jsou to zbytečně vynaložené náklady za něco, co ráno vůbec nefunguje. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, tě máme i ten mycígel. Mm -hmm. A samozřejmě Riori je úžasný v tom, že má pro každý typ pleti, ať už je to citlivá pleť, suchá pleť, mastná pleť, smíšená pleť. A u pleti řada diváků nezná, že smíšená pleť je takový termín, který vám kosmetička by neměla správně vůbec říkat. Ono, když vám jenom řekne smíšená pleť, tak nevíte, jak máte smíšenou pleť. Smíšená pleť je buď smíšená do sucha, anebo smíšená do mastna. Dobře. A když mi to ta kosmetička řekne, že mám smíšenou pleť, co, co si o tom mám teda myslet? Měla by ti správně říct, kde přesně máš ty zóny. Mm -hmm. Většinou to bývá tady ta té zóna. Ano. Ta bývá buď domasná nebo dosuchá. Mm -hmm. Potom řada lidí má i bradu suší mm. a občas i takhle tváře. Jinak se většinou jedná o normální pleť. Zažil jsem jenom jednu jedinou klientku, která měla obojí jak suchou, tak mastnou pleť a přesně mastná jenom takhle v té zóně a zbytek suchý. Takže proto se musí volit i ty produkty správně, aby si i správně se odlíčila, správně další produkty dala na tu pleť. Mm -hmm. Dobře, takže my tady máme vyloženě pro mastnou pleť. Tohle to je přímo pro problematickou pleť. Což je další kategorie, kde je to kategorie akne stop, mm -hmm. což veškeré akné je brané jako problematická pleť. A tam je čistící pěna a byliné tonikum. Takže na ráno a na večer. Mm -hmm. Samozřejmě akné je potom vyvolané, může být vyvoláno i tou právě masnou pleti, ale i tou suchou. Mm. Akné je takový problém pleti, kde je problém v hydrataci. A když je málo hydratovaná ta pleť, tak se objeví akné. Když je hodně hydratovaná nebo používají se špatné produkty, tak se znovu to projeví v té pleti v podobě třeba akné. Mm -hmm. Taky samozřejmě strava, když jíte ostrá jídla, máte akné. Hormonální nerovnováha, máte akné. Nedostatek sexu, máte akné. Tak, a tady máme teď pleťová tonika. A to jsou právě ty tonika, která se používají na ráno. Znovu je celá paleta těch látek aktivních, ať už je to třeba arnika, která je oblíbená, ona má i takovou klidnící, tak hodně se do tonik dává i vitamin E, který tu pleť připravuje na nanášení těch dalších produktů. Těch dalších produktů. A další klidnící třeba je lanolín, pantenol, to ve všech těchto vlastně těch vlastně jako by se mělo vyskytovat. A koukali jsme se tedy, jaký je rozdíl vlastně mezi pleťovou vodou a pleťovým tonikem. Tak mohl byste ještě nějak líp specifikovat? Tak pleťová voda, to bych používal spíš i na večer, mm. ráno, se dá použít také, ale asi bych sáhnul spíš po tom toniku. Ono je takové přece jenom pro tu pleť ještě lehčí. Není to takovej nápor, jako použít třeba tu pleťovou vodu. Uhum, uhum. A v některých těch pleťových vodách se vyskytuje alkohol a v některých ne. A my tady máme jednu, kde jsem objevila, že je alkohol. To je pleťová voda čistící pro smíšenou a mastnou pleť, jak jsme se už bavili. Je to z toho důvodu, že alkohol vlastně vysušuje. Takže zde, pokud je tam něco pro smíšenou pleť, mastnou pleť, většinou v tom najdete alkohol. Naopak, pokud máte citlivou pleť, tak se vyhýbejte alkoholu v pleťových vodách a tonicích. Těžko říct. <laughs> tak. Tak on hlavně ten alkohol pro tu masnou pleť taky odmašťuje. Ano, ano, ano. Čili když máte mastný mas, něco, tak to odmastíte alkoholem. Takže ono je to fakt uh, po ránu. Kdy tu pleť opravdu po té noci, když máte právě masnou pleť, tak krásně to zmatní tu ano. pleť. A můžeš krásně nanést krém. A Díky tomu alkoholu v tom mastném v té mastné pleti, tak se krásně pak ty produkty střebají. Mm -hmm. Takže je velice důležité, vlastně, co si zvolíte, musíte svoji pleť znát velice dobře. A pokud si zvolíte špatný přípravek, tak vám to může jenom ublížit. Ale my tady nakladně kladně u Janoutu umíme poradit. Takže budeme se těšit zase při příštím kosmetickém diskurzu. Naschledanou. Naschledanou.